και να γράψετε το σενάριο της ιδανικής σας ημέρας. Να σκεφτείτε δηλαδή και να, γράψετε, να περιγράψετε στο χαρτί πώς θα ήταν μια ιδανική ημέρα στη ζωή σας. Το τρίτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε την καλύτερη χρονιά που είχατε ποτέ και αυτό είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ και το λέω και στο βιβλίο μου στα καταμάχηση των δικτυακών marketing. έχει να κάνει με τη δύναμη του ονείρου. Και είναι δηλαδή το να καθίσετε με ένα ημερολόγιο και να γράψετε το σενάριο της ιδανικής σας ημέρας. Να σκεφτείτε δηλαδή και να, γράψετε, να περιγράψετε στο χαρτί πώς θα ήταν μια ιδανική ημέρα στη ζωή, σας, στη ζωή σας σε 3 με 5 χρόνια από σήμερα και όταν θα έχετε πετύχει όλους σας τους στόχους. Από το πού θα ξυπνάτε το πρωί, από το πού θα ζείτε, με ποιον άνθρωπο θα ζείτε, τι ώρα ξυπνάτε, τι ώρα κοιμάστε, ποιους συναντάτε με την ημέρα σας και θέλω να το περιγράψετε γενικά με πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Σαν ένα τσενάριο ταινία δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που θα το διαβάζετε κάθε πρωί που θα ξυπνάτε και κάθε βράδυ πριν πάτε για ύπνο. Και όχι μόνο θα το διαβάζετε, αλλά θέλω να το βιώνετε κιόλα. Και να βιώνετε τα συναισθήματα που θα είχατε όταν θα είχατε αυτή τη ζωή και αυτή την ιδανική ημέρα. Και πέρα από αυτό, πέρα από το σενάριο τη ιδανική ημέρα, αυτό που θέλω να κάνετε επίση είναι να επιλέξετε και να γράψετε τρία πράγματα που θα θέλατε να πετύχετε μέσα στου επόμενου 12 μήνε. Τα όνειρά σας. Ωραία. Όχι απλά τους στόχους σας, αλλά τα όνειρά σας. Τρία πράγματα που θα θέλατε να αποκτήσετε, να πετύχετε ή να κάνετε αυτή τη χρονιά. Και δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Μπορεί να είναι επίχειο ότι θέλω να πάω με την οικογένειά μου 15 μέρες ε, διακοπές το καλοκαίρι ή θέλω να βγάλω εγώ, δίπλωμα μηχανής ή θέλω να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να πάω στο Παρίσι, να πάω στην Αμερική ξέρω εγώ. ή θέλω να αγοράσω μια, να αγοράσω μια μηχανή ή θέλω να πηγαίνω μια διήμερη εκδρομή κάθε μήνα. Εντάξει. Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Μπορεί φυσικά να έχει και κάτι μεγάλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάτι μικρό. Αλλά σίγουρα χρειάζεται να είναι κάτι που σα εμπνέει. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Και γράψτε λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα κάπου. Γράψτε στο ημερολόγιο σα, αν έχετε. Αλλά γράψτε και κάπου που να μπορείτε να τα βλέπετε καθημερινά. Αν έχετε ένα λευκό πίνακα, γράψτε ένα, δύο, τρία και γράψτε εκεί του στόχου σα. Ωραία. Ή κολλήσετε στον καθρέφι του μπάνιου σα, να βλέπετε το πρωί που θα Όποτε πηγαίνει στο μπάνιο. ή στην οθόνη του υπολογιστή σα. ή ξέρω εγώ, βάλετε τα στο ταμπλό του αυτοκινήτου σα. Δεν είναι απαραίτητο να εστιάζετε την ενέργειά σα κάθε μέρα σε αυτά. Αν τα βλέπετε καθημερινά, αυτό είναι κάτι που αρκεί. Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν το τρίτο. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου. Μπαίνετε στο GreekCoach.gr, κάτω για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» θα βρεις το link στην περιγραφή.